سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال فانده در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر لیستی از شبکه شما که ما توش فعال هستیم اون مشاهده می و همونطور که مستحذید تمام ویدیو ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه اگه تا الان، کانال ما رو در یوتیوب دنبال نکردین، پشیمان میکنم کار همین الان روی این لوگو این پایین سمت راست کلیک بکنید، دکمه زنگوله رو فشار بده تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که برای شما به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه خبردار بشین. بالاخره ویدیوهای ما دارن به نزدیک 50 ویدیو توی یوتیوب در خصوص صفر تا صد معامله‌گری در بازار رمزارزها عرضا یا و ارزهای دیجیتال نزدیک میشه و قصد داریم یک مسیر جدیدی رو با شما شروع کنیم. اما بستگی داره شما که چقدر از ما حمایت میکنید و به ما انگیزه میدید میخوام یک مجموعه کاملی در خصوص استراتژی های معاملاتی توی رمز ارزا با هم صحبت بکنیم که این استراتژی ها میتونه در بازارهای دیگه هم استفاده بشه اما کلیات شما میخوایم و اینکه تکنیکایی که داره ابزارهایی که ما هم ترکیب میشه برای استراتژی معاملاتی ربات های معاملگر عرض شود که استفاده از فرصت های آربیتراش توی بازار و هر چیزی که مربوط به استراتژی معامله یعنی خرید و فروش یعنی خلق پول خلق ثروت میشه با هم توی این مجموع ویدیو ببینیم. پس پیشنهاد میکنم که از اولین ویدیویی که مربوط به این هوزس همین تقاطوی تلایی و مرگ شروع کنیم و دونه دونه با هم بریم جلو. شما با لایک و اشتراک این ویدیو توی سایر شغلهای اجتماعی با ما انگیزه میدین و از ما حمایت میکنین که ما تشویق بشیم. ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم پس لایک و فراموش نکنید خب همونطوری که توضیح دادم این استراتژی های معاملاتی توی بازارهای مالی خیلی معنی داره این استراتژی ها سهم به سهم ارز به ارز جفت ارز به ارز با هم متفاوته و اینکه این, این معامله که میتونه بر اساس تجربه و تسلطش به این ابزارها بتونه از ترکیب اینا استفاده کنه تا یه استراتژی بر خودش بچینه. استراتژی صرفا این خط خطوط و نقاشی ها نیست بلکه خیلی چیزهای دیگه هم درش لحاظ میشه من سعی میکنم که در ادامه حتما به این موارد بپردازم خب ببینید ما انواع تحلیلی که توی بازار داریم تحلیل مربوط به حالا دسته هایی که وجوده یه تحلیل تکنیکال هست یه تحلیل فاندومنتال هست زیر اینا یه دستبندی هایی دیگه هم وجود داره یه سری رو پرایس اکشن میان فعالیت میکنن خب ازش نتیجه گرفتن ابزار بسیار, بسیار خوبی هست در ادامه در مجموعه این ویدیو با هم بهش میپردازیم اما یه چیز در نظر داشته باشید اگر قرار بود معاملگرها با یه دونه خط و خطوط چه میخواد مکدی باشه، میخواد آرسایی باشه، امفایی باشه هر چیزی که تو ذهنتون هست بر اساس همون یه دونه به نتیجه برسن این همه ابزار تولید نمیشد اینا ترکیبی از همدیگر رو در کنار هم میتونن یه روش معاملاتی خوبی در اختیار شما بذارن در نظر داشته باشید که وقتی یه پترنی یه روشی برای خرید و فروش یه سهم در میاد عبارتی وجود داره میگه وقتی یه پترن دیدی تک میشه همون موقع کیل میشه برای خاطر چی به خاطر اینکه بهش پی دست پیدا کردی و با انتشارش به سرعت اون از بین خواهی برد بیایم مثال بورسیشو بزنیم فرض کنید سهم یک شرکتی حالا من اسم نبرم که سوگیری ایجاد نشه یه شرکتی توی بازار بورس تهران توی کانال قرار میگیره مثلا بین 2500 تا 3100 تومان داره نوسان میکنه یا مثلا بازار گردانش توی بازه کوچیکتری داره این سهمو میخواد نقشه‌بندیش رو بالا ببره حالا به دلایلی که میدونید و شما اینو تونستی بر اساس سعی خطا یا با الگوریت تریدینگ یا بک تست استراتژی که داشتی پیدا کنی زمانی که شما پیدا میکنی ببینی اگر این خواسته در یه بازه قرار بگیره که خیلی سریع اون کسی که این بازه رو داره مثلا خرید و فروش انجام میده متوجه مسئله میشه که خب حجم عاملات توی این بازه بالا پایین شد میاد دامنش رو تغییر میده تا پترن رو به هم بزنه پس به همین راحتی عبینه پس توقع نداشته باشید که کسی بیاد به صورت رایگان به شما چیزی رو بگی مگر اینکه دنبال یه هدف خاصی باشه شما هم بیای زیر سهمو بگیری پشت سهم باشی نمیدونم خیلی قصه داره این داستان معامله گری خیلی خیلی مهمه و از همه مهمتر روانشناسی معاملات من توی یه کانالی توی سایت آپارات دارم به نام سروتیار. یعنی www.aparat.com/sarvatiar اینجا هم براتون می‌نیسم توی این کانال بالغ بر هزار تا ویدیو در معامله گریه هیچ ربطی هم نداره که بگی فقط بورسه نه همه بازارها شامل میشه تو بازارهای مالی مکتی تو تمام بازارهای معنی میده آرسای یه معنیه استاکستیک اچی و او کلی از این ابزار هر کدوم معنی خاص خودشونو دارن توی بازارها هم یکسانن مگر اینکه شما مثلا یه تعبیر دیگه ای ازش داشته باشین یا ترکیب دیگه رو ازش تست کرده باشین خب من همینجا یه نکته ای رو بگم در خصوص این ویدئویی که تا الان تایید شده یه ویدیویی داریم در مورد اصطلاحات کاربردی توی کریپتوکارنسی، در اصطلاح کاربردی که کلی اصطلاحات دیگه هم در کنارش آوردیم این بالا کارت میکنم حتما ازش استفاده کنید. چرا؟ چون ما توی این مجموعه ویدئوی استراتژی معاملاتی کریپتوکارنسی رو میخوایم با هم بریم جلو. یه های کاستمایزش میخوام بکنم. با این بازار یه سری کدها و خصوصیات دی‌ان‌ای خاص خودشه داره اینطوری راحت‌تر بگم. اون سیمکشی خاص خودش داره و هرکسی شاید مثلا به درد این بازار نخوره توضیح میکنم که حتما یه تست تی های قبل از اینکه که برید توی حوزه معامله گری حتما بزنین که اصلاً اینو به درد این بازاره میخوری یا نه که اگر نمیخوری خودت درگیرش نکنی بری با یه مدل دیگه توی سرمایه گذاری کنی نه یا تو ترید کردم و این خیلی اهمیت داره. حتما اون ویدیوی که گفتم ببینید با این اصطلاحات آشنا بشید این مجموع ویدیوایی که هزار تا ویدیوی که گفتم بالغ بر هزار تا ویدیو در حوضه مختلف بازار حالا سرمایه به صورت خاص و امدهش در خصوص بازارهای مالی همین تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال رو توش تشره کردیم به زبان فارسی هم هست یه قسمتی رو من خودم تهیه کردم الغش جمعآوریز حاصل زحمات سایر فعالین بازار ما اونجا جمعآوری کردیم به اشتراک گذاشتیم خیلی راحت میتونید برید ببینید دیگه دستبندی شده آماده است قابل استفاده است و خیلی هم کار سختی نیست مطالعه اینا الان با توجه به این عضایی که شاید یه مقدار مردم ترجیح میدن به خاطر این داستان کرونا یه مقداری از هم فاصله داشته باشن بهترین فرصت زمان آزاد دارید میتونید توی منزل ازش استفاده ببرید خب حالا توی این سر که داشتم میگوتم اندیکاتور و اسیلاتور داریم که اینها هر کدوم معنی خاص خودش رو داره در ادامه با هم میبینیم بحث تقاطی طلایی و مرگ یعنی گلدن اند کراس تقاطعیه که تو تایم فریمای روزانه هفتهگی ماهانه حتی زمانهای کوتاهتر و کوارترلیک بزرگترین و یرلی بزرگترین تایم فریما میتونه اتفاق بیفته و وقتی که اتفاق میافته شما با یه سری شاخصهای دیگه به این نقطه میتونی برسی که مثلا این کریپتو یا این سم یا این کامودیتی در یک ترند رو سعودی سالانه قرار گرفته که وقتی قرار گرفت شما میتونی با خیال راحت بخری بق... می توی توی حالا تو تایم فر کوچکترش شروع کنی سری سری معامله کردن یا اینکه نه بگیری سرمایه گذاری کنی بذاری کنار و در یک تارگت قیمتی که مد نظرت هست ازش خارجی اونو بفروشی به همین خاطر این مکدی از اهمیت ویژه برخورداره حتما ازش استفاده کنید و من در ادامه قصد دارم که کلی اطلاعات در این خصوص به شما منتقل بکنم خب، بحث تنظیماته ببینید توی مکتی شما حالا جلوتر هم با هم میدونید یه سری تنظیم در خوض پارامتراش داریم این پارامترا پارامتراییه که همونطوری که گفتم این موجود زنده داره با محیط اطرافش قیمت سمت فوتو سنتز انجام میده داره تغییر پیدا میکنه بس شما همیشه نمیتونی بر اساس یه سری پارامتر ثابت بگیم من مثلا یک ماه یک سال شش ما میخوام بر اساس همین معام کنیم احتمال اینکه شکست بخوری توش خیلی زیاده چرا میگم بالا سر این ربات های بعد باید حتما ربات های اتوماتیک باید حتما از این جریان چیز استفاده کنیم هوش انسان استفاده کنیم به خاطر اینکه این باید تغییر پیدا کنه حالا از یه جایی به بعدش میخوان یه مقدار ارتقاش بدن میان از هوش مصنوعی استفاده میکنن که جلوتر در خصوصش یه سری مطالعبه با هم مرور می در نهایت به یه وبسایت کاربردی میپردازیم که ما قبلا هم بارها بارها بهش تاکید کردیم شما میتونید ازش استفاده کنید اما در خصوص ام این که شما مثلا یه استراتژی رو پیدا کردید آیا این استراتژی رو باید ببری همون لحظه با شروع کنید ترید کردن خب بل خب معلومه که نه باید یه باکتست استراتژی بزنی اگر نزنی چی میشه شما با پول واقعی داره ریسک بزرگی برمیده در سا که باکتست به شما امکان اینو میده که در حالت مجازی بیای چک کنی آیا این ترکیبی گذاشتم روی این کریپتو جواب داده اگر جواب داده چقدر من سود کرد میتونستم سود بکنم و از اون برای فورکست آینده استفاده بکنید خب ما در مورد این بکتس استراتیجی یه ویدیوی درجه یک آماده کردیم براتون که این بالا کاردش میکنم حتما اینو ببینید یعنی بغیر از اینکه این ویدیو رو تا انتها دیدید حتما اون ویدیو رو مشاهده بکنید به خاطر اینکه اصلا ابزار دسته اگر غیر از این انجام بدید به نظر من مثلاً یه ایراد بزرگی تو کار شماست پس دقت بکنید که حتما ازش استفاده بکنید خب همونطور که گفتم در خصوص اندیکاتور استیلاتور اندیکاتور رو روند سهم مشخص میکنه نمونه ها چیه بولینگر یه بولینگر بند که به شما یه کف و سقف کانال داره نشون میده میگه تو این کاناله داره جابجا جا میشه یا مانفللو اینندکس جریان نقدینگی ورودی یا ایچیموکو موکو اوریج اینا یه سری اندیکاتور روند سهم مشخص میکنه اما سیلاتور چیه هی جان سنج داره میگه تو اشباه فروش یا اشباه خریده وقتی که به تر از سی میاد تا صفر میگن اشباه اشبای خرید هست و وقتی که هفتاد تا 100 میره اشباه اشبای فروشه اما این اهمیت داره که شما بتونید به موقع اینا رو تشخیص بدین بعضی موقع نرسیده به اشبای خرید برمیگرده یا اینکه نه میره تو اشبای خرید تو اون کف مدت ها میمونه و حالا این بازهای 0 تا 3 و 70 تا 100 خیلی بازهای بزرگیه یا اینکه میدرنج اینا عکس العمل نشون میده برمیگرده این مکدی که حالا ما می‌خوایم ازش استفاده کنیم تو این ویدیو می‌خوام به صورت خاص توضیح بدم اما نکتهش تو چیه اون استفاده از ابزارهایی که می‌تونه اون پارامترهایی که ما نظرمون هست تو به لحظه سازی کنه یا حداقل به لحظه نیست توی تایم فریم مد نظرمون این کار روش انجام بده تفاوت های این حالا دوتا واجه اوسیلاتور و اندیکاتور رو با هم ببینیم اوسیلاتور ها یک جو، یعنی این یه, یه سابسیدری میمونن از اندیکاتور ها زیر از اندیکاتور هست و اینکه تو اوسیلیتورها همونطوری که توضیح دادم اشبای خرید و فروش یعنی هیجان بازار داره به شما نشون میده که شما میتونید از این موجی که توی بازار به وجود اومده نهایت استفاده رو ببرید و در نهایت واگرایی در اوسیلیتورهاس ها؟ یک مبحث بسیار بسیار مفصلی داره که های که حالا بعضا هم واگیرای مخفی هم درش لحاظ شده و همونطوری که گفتم تو اون هزار تا ویدیویی که ویدیوی آموزشی در مورد گری توی آپارات ما برای کردیم اونجا میتونید کلا اینو ببینید و ما قصد نداریم در مجموعه ویدیو استراتژی به این مسئله بپردازیم چرا؟ چون دیفالت رو میذاریم کسی که با این ابزارها آشنایی که اگر آشنا نیستی شاید زمان خیلی کوتاهی ببره شما میتونید سلکشن برید شاید کمتر از یک ماه بتونید خیلی فشرده تمام این ابزارها رو ببینید ازش یه درکی ازش پیدا بکنید و بعد بیاید مثلا سراغ چیدن یه استراتژی یعنی اون ابزارهای تحلیلی رو اونجا آموزش ببینید خیلی هم ساده به زبان فارسی و خیلی گویا در مورد اونها توضیح داده شده همین الان فارق از همه اینا ما یه مجموعه ویدئویی وبسایت مفید هم در آوردیم برای کریپتوکارنسی این بالا براتون کارد میکنه شما که دیگه اینجا یعنی این ای که شما این که داره این ویدیو رو نگاه میکنید تو این نقطه‌ای وایسدی که میخوای بری سراخ معامله کردن یعنی دیگه تمام مفاهیم رو میدونی استلاحات کاربردی رو میدونی عرض شود که دیتا تو از کجا بگیری تحلیل تا چجوری انجام بدی آدم خفنای این بازار کیان تحلیل چیه وبسایتایی که اخبار خوب میزنن تحلیل خوب میزنن کدوم که تو این مجموعه ویدیو همم هم کردم که این بالا هم براتونو کارت میکنم حتما اونها رو دیده باشید و وارد این مبحث بشید حالا رو همین نمودار همونطور که میبینید اون وسط این نمودار نمودار بیت کوینه در اون نقطه ای که سمت چپ میبینید به مرز بیس هزار دلار رسید و بالاترین قیمت بیت کوین یعنی ATH که تا الان برای بیت کوین اتفاق افتاده همین هست و یه چیز حدود الان یعنی اصلا اون ATH که انجام شد یه چیز حدود 90 درصد اصلاح زد و بعد حالا اومده یه مقداری نزدیک شده نزدیک 60 درصد فاصله داره تا اون قله که این خود داستان ای تی هم یه مفهوم بسیار بسیار مهمیه من پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید چون اینا دیگه داستان دیگه داستان داستان گریه و من طبعاً دارم که وقتی میگم ای تی دوستان بدونن منظور چیه یا ویدیو رو دیده باشن هرچند که سعی میکنم مواردی که اینطوری گفته میشه اگر ظرفیت داشته باشیم توی چن فی ویدیو بر اساس امکانات یوتیوب آماده شده این بالا براتون کارت می‌کنم که برید ببینید اگر دارین از شبکه دیگه‌ای می‌بینید جای دیگه‌ای ویدیو رو پیشنهاد می کنم که حتما به کانال کریپتو فاندر تو یوتیوب سر بزنید و ویدیو ویدیوهای مربوط به استراتژی معاملاتی رو اونجا دنبال کنید در خصوص این نمودار همونطوری که میبینی مووینگ اوریج دیویس روزه توسط پنجاه روزه در این نقطه قطع شده به سمت پایین و شاهد ریزش قیمت هستیم هرچند که این فاصله فاصله معناداریه آیا بعد حتما این تقاطع اینجا انجام می‌شد که من بفهمم که باید بفروشم بیام بیرون که بدیهی نه خیلی قبلترش بر اساس شاخص‌های دیگه‌ای که در ادامه در صحبت میکنید و در ویدیو های دیگه هم بهش میپردازیم شما زودتر تشخیص میدادید که توی این قلل است و میتونید ازش خواهر شما اون فاکتور که تو ای تی میگم که اصلا شما نزدیک هاون بیسه زار این تشخیص بدید اما اینجا دیگه براتون محرز میشه که تو وارد یک دوره زمانی بلند مدتی میشه اصلاح و اینکه تا این اصلاح کامل انجام نشود یعنی ورودش خیلی ورود منطقی نیست درسته کسایی که رو بیس هزار خریدن با دلار فکر می کنم حدود حدود مثلا 4000 هزار تومن از نظر ریالی هیچ کنمشون ضرر نکردن الان اما از نظر دلاری همه متزرر شدن چون بیس هزار تا تبدیل الان به قیمت امروز که با هم داریم حرف نیزنیم 7000 هزار خب ببینید تنظیمات مکتی به چه صورتیه یکی بر اساس تایم فریمه یعنی شما بر اساس از دقیقه میتونید برید رب ساعت یک ساعت و همینطوری برید به روز و هفته و ماه و کوارترلی و یرلی یعنی هرچی برید بالاتر تایم فریم بلندتری رو ببینید یعنی اون سیگنالی که بهتون میده اون تحلیلی که از وضعیت آینده بهتون پریدیکت میکنه اون منطقی تره پس یه راه حل استراتژی معاملاتمون اینه این خیلی مهمه ها. شما تو تایم فریم های بلندمدت تر کوین و توکن کوین مد نظرتون انتخاب کنید بیاین تو تایم فریم های تر یعنی مثلا تو شش ماه یک ساله ببینید بیاین برگردین توی عقب تر یا کوارترلی ببینید بیاین عقب تر نگاه کنید مثلا ببین تو ماهانه ببینید توی هفتگی ببینید دو هفته ای ببینید بعد بهتون سیگنال بهتر و قویتری میده یعنی اینجوری حداقل از چشپسته خرید و فروش کردن و یا ریسک بالا یا مقدار دورت میشین و اینکه منطقی تر اینا رو انتخاب میکنیم بحث بعدی اینه که این تایم فریم ما چه باشه مثلا کوتاه مدت همونطور که در شکل قبلی دیدیم برگردیم به اسلاید قبل به این تایم فریم زرد رنگ 50 روزه است 50 day MA مووینگ اوریج و قرمز 200 روزه است و این فاصله این دوتا باید یه فاصله معنادار مثلا 180 و 200 اصلا معنی نداره 50 و 200 باید بگیری آیا این عدد عدد ثابت 50-50 هست یا 200-200ه یه بحث بزرگی رو می و اون بحث بحث هوش مصنوعیه Artificial Intelligence AI به ما کمک میکنه که این پارامترانمونو شاید تو تایم فریم های بلند مدت خیلی تحصیل ما گذار نباشه بلند مدت منظورم از سالان و کوارترلی به بالا هست خودشون و به بالا اما توی تایم فرمای کوتاه، یعنی روزانه، هفتگی ساعت و حالا 5 شیست ساعته که حالا بعضی از نرم افتار امکان داره دیگه شما نمیتونی با عددهای ثابت بری به جنگ سایر معاملهگرا یا خرید و فروش انجام بده در درنتیجه بعد از این قابلیت استفاده کنید دنیای از این وبسایت ها وجود داره که این کارو براتون انجام میده بعضن یه قسمتی از خدماتشون رایگانه یا قسمتی هم پولیه به شما داری پول میسازید دیگه بابت همچین چیزی باید پرداخت انجام بده خیلی طبیعیه یعنی اگر جایی دیدین چیزی رو مجانی به این صورت داره به صورت گسترده در اختیارتون میذاره یه خورده احتیاط کنید شاید مثلا شاید برای مدتی پروموشن گذاشه ولی دقت بکنید که اینم در ذهنتون داشته باشه من اصلاً این گروه پامپو دامپی که تو وجود داره تو ویدیوهای اسکم من در خصوص اینا کامل صحبت کردم و توضیح دادیم که چی به چی هست اونا را هم ببینید یه موقع درگیر این موارد نشین ببینید پنیر مجانی تو تلموشه تو بازار بورس تهران هم همینه اگه بهتون کسی گفت رو حرف کسی اگه سهم خریدی فروختی یه بار سود کردی دو بار سود کردی مال یه بار جسی مال اخر دو بار جسی بالاخره خفت تو میگیره یه جا یقتو میگیره کل اون سودی که تو این فاصله کردی ازت باز پس میگیره دقت کنید ماهیگیری یاد بگیرید ماهی گرفتن از دست اینو اون به شما هیچ کمکی نمیکنه هیچ معارفی هم یاد نمیگیرید و داستان بک استراتژی هست که عقبتر براتون توضیح دادم یه وبسایتی هم که روشکار کردیم و به صورت رایگان هم تا یه سطحی از سرویس ها رو داره بهتون میده لینکش رو توی همون ویدیو گذاشتیم ازش میتونید استفاده کنید بسیار بسیار مفید اصلا غیر از این هم نبات برید یعنی من فکر نمی کنم که جواب منطقی بگیرید مگر اینکه کلی هزینه بکنید سرور کرایه کنید که بخواید مثلا بکتیس استراتژی انجام بدهید اینا انجام دادن چند تا ابزار تحلیل تکنیکال میتونید استفاده کنید از اونجا بیشتر بعد یه مبلغی رو مثلا به صورت ماهانه اینا پرداخت کنید که چند یه راه بهتری من دارم براتون که جلوتر توضیح میدم خب همونطوری که گفتم یه وبسایت بسیار کاربردی تو این زمینه هست به نام تریدینگ تر ویو الان میریم سراغ این وبسایت و براتون توضیح میدم که چجوری جوری برین ادم خفناش رو پیدا بکنید ازش بتونید استفاده بکنید حتی روی هر کدوم از ابزارا عمیق بشین چون اینا ابزارهایی که به شما کمک میکنه حالا این ویدیو در مورد چی بود این داستان تقاطع مرگ و تقاطع طلایی بود که به شما این امکانو میده که برای یک بازه بلند مدتی ببینید که این بازار به چه صورتیه بیخود وارد با روند نجنگی روند مشخص کننده مسیر آینده است اگر روند نزولیه خب حالا تو بری زورم بزنی هرسم بخوری هیچ تفاوتی نمیکنه تا اون کراس انجام بشه و اون تقاطع تلایی انجام بشه و شما باید به این ابزار مسلط بشین ما یه مجموعه ویدیوای خوبی رو در خصوص این حالا کوین‌های مختلف تهیه کردیم که کلی هم اطلاعات متفاوتی در این حضور می پیدا بکنید که این بالا براتون کار کارتون می‌کنم وبسایت کوین مارکت کپ که ما در دو تا ویدیو تانیش کردیم تقریبا یه ویدیو این دوتا تا فکر کنم حدود یک ساعت آموزش میشه پیشنهاد میکنم حتما اون دو تا هم ببینید که آگاهی کاملی پیدا بکنید نسبت به اینکه چجوری باید خرید و فروش کنید بریم سراغ وبسایت خب همونطوری که می‌بینید این سایت تریدینگ ویو هست من تو حالت فول اسکرین برم که شما بتونید دید بهتری نسبت بهش پیدا کنید اسکرول کنم بیام پایین ببینید اینجا کلی از بازارهای مختلف و حتی تو این کووید 19 اومده یه سری نمودار کشیده که این کرونا به چه صورتی از چه تاریخ تا چه تاریخ رشد کرده و این نرخ مرگو داره میزنه تو کشورهای مختلف خب من اینو که اسکرول کنم بیام پایین کلی اطلاعات مربوط به حوزه های مختلف و ارزهای مختلف هست تو بازارهای مالی مختلف فارکس ارز شوت توی کامدی تیاسک یعنی بازارهای کالا مثل نفت و طلا و اینا کلی اطلاعات میتونید پیدا کنید خیلی سرتون درد نمیارم این یه سایت مرجعه یعنی بخوای نخوای باید ازش استفاده کنید بایدم یاد بگیری ازش چه بعد اه از قابلیت‌هاش بهره ببریم تو همون بکتست استراتژی که توی همین سایت هست ویدیوی کاملی تاییر کردم که اولین ویدیو براتون توضیح دادم می‌خوام که خیلی دیگه طولانی نشه ما اینجا رو هر, هر کدوم که وایسیم کلی لیستی باز میشه کلی هم اطلاعات به ما داده خب میاییم روی اسکرپت قرار بگیریم Centered Oscillator رو می‌بینیم و اولین گزینش هم مربوط به Moving Average divergence که به عنوان مکتی میشناسنش روش که کلیک بکنیم وارد صفحه ای میشیم که توی این صفحه یعنی این تقاطع های و تقاطع های که ما با هم صحبت کردیم کلی اطلاعات میاد میگه این آدمایی که اینجا میبینی مثلا کریس مودی و لیزیبر حالا اصطلاح ابویشنهایی که برای اسم خودشون گذاشتن اینا آدم های مثلا چیزیزن تاپن توی این حوزه الان روی یکیشون کلیک میکنه اسکول کنیم بیایم پایین نگاه میکنید که میبینید کلی رو حوزه های مختلف و ترکیب این با ابزار های مختلف اومدن مطلب گذاشتن مطالب بسیار با و وا اومدن یه چیز خاصی رو مثلا استار باکس اومدن نگاه کردند در موردش نظر گفتن و همونطور که می‌بینید کلی اطلاعات یا یه ترکیب اینو با وقعه ای که شما می‌تونید ازش استفاده کنید روی این کریس مودی که کلیک بکنم خب می‌بینید 14000 نفر این آدمو دارن دنبال می‌کنم توی حوزه تحلیل مربوط به با این ابزار خیلی معروفه اسکرول کنیم بیایم پایین می‌بینید که تو مثلا تگایی که زده من میرم مثلا سراغ بیت کوینش میذارم رو بیت کوین می‌بینم که یه صفحه یه تحلیل رو این گذشته رو این که کلیک بکنم حالا شروع میکنه توضیحات کامل در مورد حالا این تحلیلش حالا تا صفحه واسه براتون بگم که اومده یه سری اطلاعاتو گفته حتی قابلیت داره این اینو که بزنی شما اگر پریمیوم اگر با نام کاربری خودتون لاگین کنی این تحلیلو حتی این هر تاریخی باشه اینو که بزنید این دکمه رو بزنید میاره جلوتر میگه مثلا این پردیکشنی که انجام داده چقدر صحیح بوده آیا مثلا متواقع پیش بینی جری یا نه که خب قابلیت خیلی خاصیه توی این وبسایت و خدمتون عرض که میبینید که کلی اطلاعات شما به این راحتی میتونید ازش استفاده ببرید من برگردم به صفحه قبلش ببینید تو صفحه اصلی که ما از این سایت استفاده کردیم توی همین تریدینگ ویو یه امکان وجود داره به عنوان اینکه من میتونم مثلا اینجا اون کوین یا توکنی که مد نظرم هستن انتخاب بکنم و بیام اینجا بنویسم من الان این کار رو انجام میدم مثلا همونطور که میدونید بیت کوین BTC دیگه یه صفحه ای باز میشه توی این صفحه میام اینجا اینجایی که بیت کوین آرم بیت کوین هست USD. اگه دی USD تی بود یعنی چی یعنی با دلار تتر خریده که ما یه مجموعه کاملی در خصوص این استیبل ها تهیه کردیم بسیار مهمه برای معامله‌گرها اون مخصوصا اونایی که با صرافی‌های خارجی بروکر‌های خارجی دارن کار میکنن، بدونن که بعد یه جای به این پول های بهجش بکنن دیگه بعد به این با این استیبل کوین‌ها کار کنن برید توی کانال آپارات و یوتیوب ما در این خصوص کلی ویدیو هست و مخصوصا استیبل کوین برید ببینید من روی این کلیک می‌کنم در مورد بیت کوین و همونطور که میبینید این امکانه به ما میده که اینو تحلیل بکنیم یعنی الان اومده همونطور که بارها بارها گفتم اینا قیمت های متفاوتی داره هفتزار هفتاده چار هشتاده هشتاده سه ببینید دیگه 85 هفت هزاره هشتاد سه و همینطور که بریم جلو با ثرافیه مختلف قیمتهای مختلف رو دارن من روی این فول فیچر شارت که کلیک بکنم یه صفحه عین مثلا نرم افزار مثل تریدر به شما میده که توی این تمام ابزاره داریم فقط باید به خاطر اینکه این, این تغییراتتون سیو بمونه شما باید یه نام کاربری رایگان هم هست بسازید یه سری ابزارم اینجا بهتون در اختیارتون قرار میده مثلا با چند تا نمودار میتونید این کار انجام میده بخوایی مثلا حالت هرفهی تر رو باش داشته باشین یه هزینه باید بهش پرداف بکنین خب اینجا میبینید تمام این نمودارهایی که تون مثلا در آمی برکر و متاتریدر هست اینجا قرار داره و شما میتونید راحت تحلیلتون رو انجام بدین حتی میتونید ایدهتونم اینجا بیایم برید با بقیه به اشتراک بذارید مای آیدیات رو رو بزنید اون صفحه میاد و میتونید ببینید که به چه صورتی الان میگه واسه اون دیوار فروش سمت قرمزش سنگین تره اینا اسکرول هم میتونید بکنید کوچک و بزرگ میتونید بکنید روند قیمت رو ببینید همونطور که میبینید اطلاعات آپدیت میشه و بحث ام استراتژی تسترم که اینجا براتون قرار داده و یه ویدیو جدا بارها بار هم تو این ویدیو تاکید کردم وجود براتون گذاشتیم که شما استراتژی تو اینجا میتونید تست کنید یعنی مکدی که یکیش قرار شد و این تقاطع طلایی که براتون توضیح دادم این تقاطع چه معنی داره اینجا میتونید تست کنید بنز اینکه این کلی ابزارهای دیگه هم میذاره کنارش که شما میتونید با مهدی تست بکنید که در نهایت ببینید استراتژیتون چقدر جواب میده و بعد ازش استفاده کنید تو معاملات ریالتون امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین که اگر بردین حتما لایک کنین با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت می کنید و ما رو دلگرم میکنید که بتونیم ویدیوهای بیشتر و بیشتری براتون بسازیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین که اگر به این موضوع مخصوصا موضوع معامله گری در کریپتوکارنسی علاقمند هستین حتما الان روی این لوگو این وسط صفحه کلیک بکنید دکمه زنگوله‌ام فشار بدین که عضو سایتمون بشین و از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما به اشتراک می‌ذاریم زودتر از بقیه مطلع بشین نوتیفیکیشن برای ایمیلتون میاد هر سوالی در حوزه کریپتوکارنسی دارین و به صورت خاص مربوط به این ویدیو یعنی معامله گری و استراتژی معامله تی از زیر این ویدیو بنویسیم ما بهتون پاسخ میدیم و دو تا ویدیو مربوط به این دو تا ویدیو مرتبط با این موضوع هم براتون این پایین گذاشتم که ازش استفاده ببرین امیدوارم از این موضوع لذت برده باشین ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار